vuoka tekemissä kannattaa laittaa tämä näytä-ruudukkotoiminto, koska se helpottaa sitä, että elementit saadaan samoille kohdille ja jopa kokoiseksi. Ja toinen, mikä kannattaa tehdä, niin nämä viivan värit ja täyttö kannattaa määritellä etukäteen. Ja sen jälkeen, kun valitaan näitä objekteja, ne tulee sitten heti tämmöisiä niin kuin oikeanlaisia, kuten tässä oli nyt valinnut, että se on musta viiva ja valkoinen on toi sisus ja kaksois napsauttamalla voin tohon sitten päästä kirjoittamaan tekstiä. Noin, eli siinä on tuo ensimmäinen laatikko eli tässä tulee tää hyvyys, että näitä voi nyt ruudukon pohjalta muokata Noin, ja sitten tulee noita, että mitä tehdään, eli jos sataa, niin noin, eli siinä vuokaavio, mutta siitä puuttuu nyt noin nuolet. Ja siinä kannattaa käyttää näitä yhdysviivoja, eli tuosta tuonne, ja edelleen käytetään samaa yhdysviivaa sitten. Tuosta tuonne. Ja tähän kohti tarvitaan sitten semmonen nivelyhdysviiva, eli se löytyy täältä. Eli nivelyhdysviiva voidaan vetää silloin tuosta suoraan noin. Ja tuohon tulee tuommoinen nivel. Saadaan sitten nätisti tuo. Muokattua noin. Ja mikä hyvyys on sitten, että käytetään näitä tämmöisiä yhdysviivoja, niin nyt kun näitä liikutellaan, että jos näin nyt mennykkää ihan oikein, niin nuolet seuraakin mukana. Että jos vedetään sitä vähän kauemmas, niin nuoli tulee mukana. Tai jos koko oli vähän väärä, niin jälleen nuolet seuraa mukana. Niitä ei tarvitse ruveta uudestaan piirtää. Ja samaten tämä, joka on tehty täällä yhdysviivalla, niin tällä tavalla nuoli seuraa mukana. Ja sitten kun tämä on valmis, niin ruudukko pois, niin siinä on siisti vuokaavio tehty.